مرحبا يا اهل الجمايل مرحبا والراسي طايل في فرح شيخ الرجال فايز والقدري عالي مرحبا أهل هلا بضيوفنا يا كل واصل شرفوا حفله لصايل يا كريم من في حفل سبنا المجن الكرمي كتساب المراي من سلايل شماريه شماري والراسي عالي السناعي يا فلاهم كسب المراتب والناعم في الشماريه دى الدقائب احتى من في مدح العريب برد القوافي في فرح فايز كل الناس من حلع عنونه العليم اللي اليام منك خد ما يشاف من صغر سنة وهو يقدم على العز ينول ايه ايه حمد في دار الشمري والنعم واف في فرح من هو على لنكات تتربح يحطول يقومي وأعلني حول صفاتي الكريم اللي تسجل اسمه فعول الرجوله المواقف تشهد لمجده ولا شي من خافي البطوله شهده وهل البطوله يشهدوله العديم ابن العديم ابن العديم ابن الزنابي لابد انكسابه تبقى لا تكلم الدين مرحبا والهيلي والعود الثمين مين صايل في حفر راعي الكرم من اول وثاني فايز اللي على لمجد بطل اصطصامي صملة التهمات ترضى الا زادتك الدروس الطوالي مرحبا يا اهل الجمايل مرحبا والراس الطايل في فرح شيخ الرجال فايز والقدر عالي في فرح شيخ الرجال فايز والقدري عالي